Це середня загальноосвітня школа села Кандибіне Костянтинівської об'єднаної територіальної громади, що на Миколаївщині. Зараз тут діти навчаються дистанційно, їх 79. У школі є бездротовий інтернет. На його модернізацію у вересні 2020 року витратили 24 тисячі гривень. Такий самий є в селі. Та якість його бажає кращого, розповідає директорка школи Тетяна Дворжак. «Якщо навіть зараз нас, вчителя, повністю мають можливість перейти, да, зв'язатися з учнями, то не всі учні, які проживають і в нас. Нас, крім того, ми обслуговуємо і сусіднє село Новоматвіївку, там також діти навчаються з того села. В них немає такої можливості постійно підмикатися до онлайн-уроків. Тобто, якщо, наприклад, в класі 8, ну 6 точно буде вдвоє, зв'язок поганий, відповідно... Рідко, коли мають можливість до нас під'єднатися. А це сільський будинок культури. Зараз він зачинений на ремонт. Працюють дистанційно. Наша мрія, щоб зробити в нас тут, як міні-кінотеатр. У нас є проектор. І наразі ми не можемо його підключити через сеть, тому що швидкості немає. А якщо була би сеть, то можливості тут безгранично відкриваються. І планів дуже багато, був би хороший інтернет." Аби забезпечити заклади соціальної інфраструктури швидкісним інтернетом в селах, де немає широкосмугового доступу, Костянтинівська громада – одна із перших приєдналась до державної програми інтернет-субвенцій. В ОТГ таких сіл – чотири. Кандибіна, Новоїнгулки, Новоматвіївка. В цих селах дійсно немає взагалі інтернету, Верніше оптичного волокна, як Мінцифра дає свої пропозиції. Ми їх подали, але коли Мінцифра розглядала ці села, вони, в, в них така інформація, що в двох селах є оптичне волокно. Тому на сьогоднішній день при ОДА створена робоча група, яка вже виїжджала на місце. Вони там перевірили і е, готуємо протоколи е, з цими вимогами, які нам Мінцифра подала, і буквально завтрашні дні вже буду подавати по новій. Подати заявку на участь в такій програмі не складно, запевняє позаштатний радник голови Костянтинівської ОТГ Дмитро Щепак. Головна умова в селах має бути хоча б один заклад соціальної інфраструктури можливо, найважчим для учасників може бути збирання і спілкування з провайдерами, з потенційними учасниками, а саме отримання комерційних пропозицій по організації широкосмугового доступу до цільових сіл. ми знайшли, взагалі це порядку 10 провайдерів. Ми їм направили запити за підписом, ну, офіційні запити на з переліком сіл цільових і на прорахування відстані до цих сел ну, мається на увазі довжини волоконаптичних ліній і вартості. Отримали від чотирьох з них пропозиції цінові і потім вже на восьмому етапі подання заявки ми вже ну, подивилися, хто там найкращу пропозицію цінову подає і внесли ці дані в цю форму». На таку програму держава виділить 500 мільйонів гривень. Вже в кінці літа 2021 року у віддалених селах може запрацювати швидкісний інтернет, говорить Роман Пашнів, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За результатами попереднього етапу у Миколаївській області подали попередні заявки 44 громади, в яких вказали 272 села і близько 800 соціальних закладів на підключення. Миколаївська область була одна з тих, яка найгірше забезпечена широкосмуговим інтернетом. 61% населення, яке проживає у сільській місцевості, не мали підключення до широкосмугового інтернету. Це один з найгірших показників по Україні. Був. Попередній збір заявок від громад закінчився. Наступний – офіційні заявки. Потім має бути розподіл грошей по громадам, суми будуть залежати від кількості сіл та калькуляції розрахунків потенційних інвесторів. Завершальний етап – втілення програми, тендери на проведення робіт, безпосередні роботи та звіт, додає Роман Пашнів. Ольга Руда, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаївщина.